Etsi artikkelia Finnassa. Kirjaudu Finnaan korkeakoulusi tunnuksilla päästäksesi lisensioituihin elektronisiin aineistoihin. Kun tarvitset tietyn artikkelin, voit valita yläreunan hakutoiminnoista Artikkelihaun tai selaa e-lehtiä. Artikkelihaku. Kirjoita artikkelin nimi hakukenttään ja klikkaa suurennuslasia. Artikkeli-artikkeli on saatavana koko tekstinä korkeakoulusi Finnassa, se löytyy ensimmäisten tulosten joukosta. Valitse oikea artikkeli ja sen tiedoista näydä kaikki lähteet SFX, jolloin pääset sen saatavuustietoihin. Tämä lehti löytyy kahdesta eri tietokannasta, mutta sen saatavuus vaihtelee tietokannoittain. Varmista, että artikkelin julkaisu vuosi ja lehden saatavuus täsmää. Valitse sopiva tietokanta. Olet nyt Wiley Online Library-tietokannassa. Pääset lukemaan artikkelin koko tekstinä klikkaamalla PDF-kuvaketta. Artikkelia voi hakea myös Selaa e-lehtiä haun kautta. Kirjoita lehden nimi hakulaatikkoon lainausmerkeissä. Valitse oikea lehti ja sen kohdalta Näytä kaikki lähteet SFX. Valitse sopiva tietokanta. Olet nyt J-Storin tietokannassa. Valitse artikkelin julkaisuvuosi ja numero. Etsi lehdestä oikea artikkeli ja klikkaa sen nimeä, jolloin näet artikkelin kokonaisuudessaan.